يا مرحبا بل لفاء واليوم عيد، هذا سبيل يعبه على عز وفخر، يا جعل دايما فاله سعيد، فيصل وجاياته تشبه لل اشتركوا oh no. لطيب يشهد حطاله لطيب يشهد ارتالف الافعال والعلمه لكن والصيت فلم تاتي صوت بيسير اليستر وجه الراس فلي لك سجن عند الدشنان المراجل تستمر عند الدشنان المراجل تستمر الحصري والمميز فقط على استوديو اللحن المثير للطلب صفر خمسة خمسة ثمانية ثلاثة, ثمانية ثلاثة